Доброго вечора. Ми з України. Розкажіть про газ Радон, боротьба з ним, де може накопичуватися чи може бути присутним в приямках, скважин, підвалах. Дякую. Дякую, Сергію, за це питання. В Україні це не дуже актуальне питання. В нас не, не так уж багато цих зон. Скажу вам так, що я не знаю навіть, де ці зони, тому що вони частіше є там, де є граніти. Тобто, де вони дуже близько підходять до поверхні. Це може бути Житомирська область, наприклад, в нас. І там дійсно газ радон, скоріш за все, да, актуальне питання. В Києві, наприклад, це не дуже актуально. Тут, якщо є і місця, то якесь локальне, мабуть. Але я з цим не стикався. За ці 30 років У нас не було такого, щоб ми будували в зоні ризику газу радону. Але зараз в нас є замовник з Естонії, і в них там це питання дуже-дуже таке актуальне. В нього ділянка, а через метр осадочних порід йде скеля, і в них газ радон. Тому в них на законодавчому рівні обов'язково робити шар протирадонний. Тобто там така плотна плівка йде, вона такого помаранчевого кольору. От обов'язково. На старому каналі, на російськомовному, дійсно є е, вебінар, який присвячений газородону. Для того, щоб його провести, я готувався, висмикував світлини, документацію і так далі. Тому, на жаль, отак от з ходу я вам не відповім повністю, але я вам підкажу принципові моменти, на які вам треба звертати увагу. Окей? Так що, якщо принципові такі моменти вам влаштовують, то тоді слухайте. Газ радон це радіоактивний помічення повітр... повітря, і з'являється цей газ радон, він радіоактивний. Коли його маленька концентрація, він, ну, ніякої там, господи, нічого поганого він не несе. Але коли він накопичується, і його концентрація стає дуже-дуже високою, то виходить так, що ви коли вдихаєте, цей е, газ з повітрям попадає в наші легені, і починається е, накопичення радіоактивних нуклідів і так далі. І це дійсно дуже-дуже може нанести велику шкоду вашому здоров'ю. І ось те, що він, цей газ, він важкий, він важче повітря, вже і каже про те, що... О, о ця, як сказати, господи злобилиця. Е, треба звертати увагу, коли у вас є підвали. Тобто великі об'єми нижче рівня землі. Там, де немає гарної вентиляції, там, де цей газ може накапичуватися. Тобто, дивіться, підвали, е, Погреби колодязі там де в нас кісони там насоси стоять і так далі так але також якщо у вас наприклад є щебнева засипка з великою фракцією наприклад там ну неважно, з великою фракцією то в щебьонки теж дуже багато простору для того щоб газ накопичувався тому виходить так що, якщо ви не хочете заморочуватися і боротися з газом родона, то перше, що ви повинні уяснити, не робити ніяких великих об'ємів нижче землі. Якщо є можливість від цього відмовитися і зробити інше рішення, зробить це. Зрозуміло? Далі, якщо, наприклад, вам потрібно зробити зворотню засипку, то робить її з щільного ґрунту це сулінки наприклад супісі але треба щоб була не дичова погода суха інакше це буде болото так тобто коли ви робите зворотню засипку послойно втрамбовуєте у вас не залишається оціх пустот для накопичення газу зрозуміло тобто це перше принципове питання друге Якщо ви не можете відмовитись, наприклад, і вам все ж таки потрібен підвал, колодязь, обов'язково робиться ріпливна вентиляція і заборна вентиляція. Для того, щоб гарно це все вентилювати, тобто, щоб газ не міг накопичуватися і превишати оцю концентрацію, яка буде вже наносити шкод вашому здоров'ю. Вентиляція обов'язкова в такому випадку. І це стосується, коли ви робите щебнє, щебньову якусь засипку. В цьому випадку тут укладаються труби перфору перфорірований котрий дозволяє цей газ виводити зменшувати його концентрацію мило далі піднимаємось виша якщо, якщо як захистити весь будинок це по-перше повинна бути вентиляція в будинку обов'язково примусова або природня і робиться Параізоляція, але є е, матеріали, котрі призначені для того, щоб не пропускати газ родон. Ну, бітумні мембрани, наплавляємо рубіроїди, вони теж цю функцію виконують. Тому от те, що я розповідаю на своїх вебінарах і кажу, що хлопці дівчата, слідкуйте за, за тим, щоб параізоляція була суцільним шаром для того, щоб в будинок не потрапляла волога. То Оце ж правило також стосується і газу Родону. Коли ви формуєте суцільний вот слой параізоляції, який проходить повністю по всій площі вашого будинку і замикається з гідроізоляцією під стінами, ви таким самим чином захищаєте свою будівлю від газу Родону. Розуміло? Тобто основні. Методи боротьби – це зменшення концентрації, ну перше – це не допускати великих пустот, а друге – зменшення концентрації цього газу в ваших приміщеннях і будинках.